بیٹا بولو بیٹا کلام اللہ کو بابا کیا ہے یاد میں نے زندہ آباد بیٹے ایجند آباد بیٹے مبارک ہو تجھے کلا ملاک سہرا جزا تجھے بچپن میں حاصل ہوا کیسا ہنر ہے بارک ہو تجھے کلا ملا کسرا کا گلا جزاک اللہ جزا جزاک اللہ گیر میرے بابا وہ تیری محبت رنگ لائی تیری بے بلوس مزنت مشقت رنگ لائی وہ تیری نیم شب کی تلاوت رنگ لائی جو تھی اور سے تجھ کو وہ الفت رنگ لائی ملا تھا تجھ کو مشفق بڑا استاد بیٹے مبارک باد بیٹے مبارک باد بیٹے, مبارک باد بیٹے زندہ باد بیٹے ازاد بیٹے ازاد بیٹے آباد بیٹے, زندہ باد بیٹے،, زندہ باد بیٹے کوئی گناہ گاروں کی محشر میں کرنے ہے شفاعت چڑھو درجہ پڑھو آیت بآت کرے گا ان کی قرآد میں بھی حفاظت نبی نے حافظوں کو دی کیسے داد بیٹے مبارک باد بیٹے مبارک باد بیٹے زند بیٹے آباد بیٹے تمنا کیا ہے تیری جسے حاصل کرو گے مبارک ہو تجھے یہ اللہ کا سہرا اے مستقبل کے مفتی اے نن من اب اس کے بعد تیری بڑی ہے ذمہ داری کتاب اللہ کی تو کرے گا چوکی داری اسی لمحہ بھی اب تو نہیں آزاد بیٹے مبارک باد بیٹے مبارک باد بیٹے اے زندہ آباد بیٹے اے زندہ آباد بیٹے ہے واجب تجھ پتا کتابیں لمی ازل کی خدا بارک ہو تجھے کلا ملا جینے کا بتانا فحاشی حیائی سے اماں کو بچانا پڑا سینے میں تیرے ہے رحمت کا خزانہ بہت محتاط ہے فتنوں کا زمانہ ابس کاموں میں خود کو نہ کر برباد بیٹے مبارک باد بیٹے مبارک باد بیٹے, مبارک باد بیٹے زندہ آباد بیٹے زند آباد بیٹے اب اس کے بعد بیٹے بتا تو کیا کرے گا بل میرا جزاک اللہ جزا گلّہ مبارک ہو تجھے کلا ملا کسحرا جزا گلا جزاک اللہ رسیقوں کے لیے بھی کوئی پیغام کہہ دو جزاک جزاک مبارک تجھے کلا ملا کسحرا جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیر تیرے علمی تقاضوں کو میں پورا کروں گا فریاد بیٹے مبارک باد بیٹے مبارک باد بیٹے عظاد بیٹے زندہ باد بیٹے مبارک ہو تجھے کلا ملا کسرا مبارک ہو تجھے کلا ملا کسحرا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ جزاکل خیر جزاک اللہ جزا محترم سامعین میری حضر ال قرآن کی تکمیل کے پر مسرت لمحات میں ہمارے شاید محترم مکرم حضرت مولانا ضیاء الرحمان البازی صاحب نے مجھے کچھ اس انداز سے حدیہ تبریغ پیش کیا کہ میرے سمیت ہر ہر حافظ قرآن کے لیے نغمہ تبریق بھی ہو اور غیر حافظ کے لیے ایک دعوت بھی ذمہ داری کا احساس بھی ہو اور ترغیب علم و عمل بھی مدارس کی عصمت بھی زمانے پر اجاگر ہو اور حفظ کی فضیلت بھی دلوں میں جان نشین ہو اللہ العزت ہی البازی صاحب کو اس کا جزائ خیر دے آمین اس کلام کو پیش کرنے کی صاف حاصل کر رہے ہیں میرے بابا حافظ زین العابدین جلالی صاحب اور میں خود محمد اطہر جلالی صاحب